له كتاب داخل تفاعل اجناس الخطاب في رساله الغفران سنه 2014 له ديوان شعري تحت عنوان جنون الظل 2018 في, في اطار الاصدار القريب له الاصدار قريب مجموعه قصصيه بعنوان بلاغه الرجل الصغير وله كذلك يتابع درس في السابعه على اله الساكسوفون بالمعهد الموسيقي كما انه فعي جمعوي والثقافي في مدينة المدينه اذا so far.